Hei, olen Pekka Södö. Työskentelen OSAON Haukibutaan yksikössä rakennusalan opettajana. Työssäni tarvitsen hyvää fyysistä kuntoa ja esiintymistaitoa. Tanssiurheilun kautta pystyn kehittämään näitä molempia ominaisuuksia. Tanssi on hyvä vastapainoa työlleni. Siinä saan ajatukset irti arjen asioista. Ootko no, valmiina niin, että sulla varmasti tämä tukiala käytössä ja sieltä lähtisi?